نحن منشفين مش لأنه الرب منشف. نحن منشفين لأنه إذا الرب فتح المي نحن لا نفيض. فلا شو بده يفتحها المي لازم نكون عندنا إستعداد نفيض، أول شيء إستعداد نقبل نشرب تكلم يا رب عبدك سامع أنا بدي أعرف صوتك. وأنا مستعد أنقل هيدا الصوت مهما كان صعب.